Nå, hvor mange kom der ud den her gang? Vi fik desværre kun to af jer Thomsen, du vil gerne starte i væftbehandling. I er du klar over, at der er en øh, grænse for Jeg er allerede blevet afvist fire steder nu på grund af min alder. Jeg vil du mig? Vi når kun et forsøg. Kender du hende, kryd fra tidligere? Mm. Hun plejer ikke sådan kunne lige have været hos andre. Er du okay? Vil du hvad, jeg plejer at gøre når jeg har brug for at få noget ud? Noget. Ja. Så skriger jeg. Hvordan går det med din behandling? Næste gang, så skal det, jeg kan mærke. Vil mhm. du stadig Ja. Hvis det nu ikke går den her gang, så er der jo andre muligheder. Giv lidt mere tid. Jamen, jeg har ikke tid. Vi er allerede i behandling. De har så valgt at afbrømme. Und op, Du skal ikke støbe. Jeg tror ikke at vi er så spændt. Tidspunktet er lige <gryllet> perfekt for grøn. Så der findes et, et rigtigt og forkert tidspunkt. Jeg har desværre begået en fejl. Hvad fanden laver du? du skal.